Маляченка Лариса часто гуляє із дитиною у сквері імені Шевченка. Сирени для відлякування птахів я не, не чула ні разу, але щодо птахів стосується, да, також є така, можна сказати, е, така опасність, що да, одяг можуть ціпсувати. і в нас навіть був такий випадок особисто. – Що ви робили у такому випадку? – такому випадку бігли швидко, застірувалися і все. Хмельничанин Ігор Байдак іншої думки. Каже, птахи зовсім не заважають прогулянці. Ну, то це ж загальновідомо. поставлять послід, значить, це до грошей. Да, я навіть з цього приводу колись е, таку маленьку мініатюрку діткам придумав. З неба какають ташки, милі та хороші, випорожнюють кишки, значить, будуть гроші. Все, так що нема, це природа. Радіємо, тому, що є це все природне і доступно. Так що тако легенько обтерлися, як це, обкакали, витерлися і пішли далі. Все. Чому у Хмельницькому великий відсоток птахів, зокрема, граків полюбили саме сквер у центрі Хмельницького, орнітолог Сергій Іл'їнський пояснює так. Це місце досить зручне для них в плані гніздування і в плані добирання до місць, де вони отримують якийсь корм чи збирають корм. Ці птахи типово є синантропними видами і гніздяться поблизу людини. В парку є достатня кількість досить високих дерев, які вони використовують для спобудови своїх міст. За словами Сергія Лінського, у сквері діяв акустичний пристрій «Коршун». Додає, даний спосіб для відлякування птахів поширений у всьому світі. На питання, чи є від пристрою, ефект відповідає таке. Комунальні служби повинні мати чітко навчених працівників, які би адекватно налаштовували цей прибор і у відповідні моменти життєдіяльності птахів, наприклад, коли птахи збираються на ночівлю або коли вони починають будувати гнізда. Окрім того, арсенал звуків цього прибора теж потребує оновлення. Коли прибор використовувати безсистемно і застосовувати постійно, не в потрібний момент, у птахів швидко виникає звикання і ніякого ефекту ці дії комунальників позитивного не будуть чинити. Директорка підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста Олена Мельникова пояснює, чому відключили пристрій. Люди скаржаться на него, що він кричить. Голосно, дітки не можуть спати, і то, що він включається, буває ночі. Тому ріку дуже було багато скарг. Всього на пристрої, які були встановлені у двох різних точках скверу, комунальна служба витратила 8 тисяч гривень, розповідає Олена Мельникова. Додає, яким чином наразі борються із птахами знімаємо гнізда, як то кажуть, боремося з ним. Практично раз на тиждень працює вешка. На цьому тижні вже дважди вешка виїжджає туди. Знімаємо, як то кажуть, пику зняттям гнізд. За словами Олени Мельникової, за період використання пристрою Коршун до комунального підприємства надійшло 12 скарг на його роботу від жителів обласного центру. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий новини на суспільному Хмельницький.